Євген Коваленко – футболіст запорізького клубу «Металург». Захоплюється цим видом спорту з 10 років. Каже, дізнався про аукціон минулого тижня та вирішив взяти участь. Віддав одну зі своїх футболок. «Футболка футбольного клубу «Металург» нинішнього сезону з моєю фамилією. без поражень. Конкретно ця футболка близько 27 ігор, навіть були голи. Тому... — І всі успішні? — Всі, в основному, успішні, Ну не ні прогрешних, конечно. Загалом на цей аукціон виставлені дев'ять футболок гравців різних українських футбольних клубів, каже тренер дитячої юнацької спортивної школи з футболу «Металург» Олександр Шевченко. Насамперед, це футболки з нашого рідного МФК «Металург», це футболка Євгена Коваленка, це домашня форма також. Домашня форма запорізького металургу Володимира Польового та виїзний комплект. Футболка Луганської зорі Єгора Шалфеєва, Краматорського авангарду і Володимира Близнюка. Воротарська ігрова футболка з сезону 2020-2021 з турніру Ліга Європи воротаря Луганської зорі та Національної збірної України Микити Шевченка. Футболка донецького шахтаря Олега Данченко, Данченка, потім ігрова футболка команди «Коня Спорт» – це оречена Євгена Опанасенка та футболка одеського чорноморця Владислава Хам Хамилюка. За словами Олександра Шевченка, запровадили зміни до другого аукціону, який розпочався 2 травня. «Триватиме 72 години, тому що, за підсумками першого, ми зрозуміли, що на тиждень або на більш тривалий термін не потрібно робити, тому що деякі учасники ну, неактивно впали себе продовж тижня, а за останні 10-15 хвилин ми не, ми не встигали обробляти. Ставки, І трохи змінили правила аукціону. Хочемо затестувати такий варіант, що за, підсумки, за підсумками 72 годин три найактивніші чоловік або жінка, які активно робили ставки, вони в режимі онлайн, як у звичайному аукціоні, будуть робити ставки. Подробиці аукціону можна знайти на сторінці дитячої юнацької спортивної школи з футболу «Металург» в інстаграмі, каже Олександр Шевченко. Стартова ставка на кожен із лотів – півтори тисячі гривень. Новини на Суспільному. Запоріжжя.